Τα παιδιά των φυλακών σε όλε τι χώρε ανεξαιρέτω, εκ του νόμου, δεν θεωρούνται κρατούμενοι. Επομένω, δεν πρέπει να στερούνται κανένα από τα δικαιώματα που του εξασφαλίζουν διεθνεί συμβάσει. Η ζωή ενό παιδιού, που καταλαβαίνετε, μέσα στη φυλακή δεν είναι ερώδυνη. Στην ουσία, ακολουθεί το πρόγραμμα που ακολουθεί οποιοδήποτε κρατούμενο. Δηλαδή, κατά μέτρηση κάθε απόγευμα και κάθε πρωί που ανοίγουν τα κοιλιά, ίδιε ώρε προαυλισμού, όσο όρο είναι το πρόβλημα για τον οποιοδήποτε κρατούμενο για τα παιδάκια ίδιο χώρο στην ουσία απλά με τη διαφορά ότι μπορεί να ζει μόνο με τη μητέρα του. Στην ουσία είναι ένα κρατούμενο που η ηλικία του δεν ξεπερνά τα τρία έτη. Εκτό από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα παιδί που βρίσκεται έγκλειστο μαζί με τη μητέρα του στη φυλακή, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα και το παιδί που βρίσκεται μακριά από τη μητέρα του. Φανταστείτε πώ είναι ένα μεγαλώνει ένα παιδί χωρί τη μητέρα του, σε ηλικία ενό-2-3 ετών. Φανταστείτε πώ είναι να ζει μόνο του με τον πατέρα του, με αποτέλεσμα ο πατέρα προφανώ να μην μπορεί να εργαστεί και να. Δημιουργούνται προβλήματα και οικονομικής φύσεως και για τα απλά βιοποριστικά πράγματα πούμε, του παιδιού. Φανταστείτε ένα παιδί που αναζητάει συνέχεια τη μητέρα του που δεν μπορεί να καταλάβει ότι η μητέρα του είναι στη φυλακή με αποτέλεσμα να ρίχνει τις στον ίδιο τώρα αυτό ας πούμε. Ήδη από το 1940 έχουν καταγραφεί διεθνώς οι πολλές φορές μη με συνέπειες που μπορεί να έχει ο εγκλεισμός στην ανάπτυξη του παιδιού. Ανασφάλεια, ανία, απάθεια, διαταραχές στην κοινωνική συμπεριφορά, συναισθηματικές και γνωστικέ βλάβες, ανετοιμότητα για μάθηση, διαταραχές στην νοητική ανάπτυξη, αδυναμία εμπιστοσύνης, έντονος αρνητισμός, αναπτυγμένο αίσθημα ενοχή και κατοτερότητα και άλλα. Είναι μια σχέση ανάμεσα, να το πούμε ξεκάθαρα, ανάμεσα στο θάνατο και στη ζωή. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με δύο συγκοινωνούντα δοχεία, όπου όποιο ερέθισμα έρχεται από τη φυλακή, ε, διαπερνάει τη μητέρα, διαπερνάει το παιδί, διαπερνώντας το παιδί, διαπερνάει τη μητέρα. Άρα η κατάσταση για αυτά τα παιδιά είναι δύσκολη, όπω είναι και η σχέση του. Όλε αυτέ οι καταστάσει γιατί έχω επισκεφθεί φυλακέ, ανοίγω πόρτα, κλείνω πόρτα, χτυπάει το κουδούνι, φωνάζει ο άλλο από εδώ, όλα αυτά είναι ρυθίσματα τα οποία τα παιδιά δεν τα βοηθάνε καθόλου έτσι, στην ανάπτυξή του. Υπάρχει η δυστυχία που υπάρχει μέσα στι φυλακέ. Α από όσο ξέρω και τα κελιά που μένουν με τι μητέρε του είναι πολύ κοντά στο, φαρμα στο φαρμακείο τη φυλακή, με αποτέλεσμα να ακούνε και άσχημε καταστάσει από άλλε κρατούμενε που μπορεί να του έχει συμβεί το παραμικρό, να έχουν κάνει κακό στον γιο του τον εαυτό κτλ. Αυτοί είναι οι λόγοι που εγώ, ας πούμε, επέλεξα το παιδί μου να μην το στουλειώ μέσα. Επέλεξα να μην φέρω το παιδί μου σε κατάσταση φυλακής, μέσα στα κάγκελα, με ωράριο, ε, να μπαίνει κάθε πρωί ένας υπάλληλος να μας μετράει, να μας κλείνει. Τι να πω αυτό το παιδί όταν με ρωτήσει γιατί μας κλείνουν ή γιατί δεν βλέπουμε έξω ή γιατί δεν βγαίνουμε έξω. Οπότε πέλεξα ότι δεν είναι καλό για το παιδί, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό. Υπάρχουν γύρω, στις, γύρω στα 8 παιδάκια, 8 μητέρες με τα παιδάκια τους. Ε, υπάρχουν δύο έγκυες, όμως υπάρχουν και γυναίκες όπως εγώ, που επιλέξαμε να μην πάρουμε τα παιδιά μας στη φυλακή, γιατί πραγματικά είναι μια κατάσταση στη φυλακή. Τον Μάρτιο του 2016, ο τότε Υπουργό Δικαιοσύνη Νίκος Παρασκευόπουλο εγκαινιάζει το πρώτο παι με το παιδικό επισκεπτήριο βελτιώνονται οι δείκτες ψυχοκοινωνική ανάπτυξης των παιδιών, ενδυναμώνονται οι οικογενειακοί δεσμοί και μειώνονται οι αναπόδραστες αρνητικές συνέπειες του εγκλισμού, ενώ επιδιώκεται η ομαλή κοινωνική και οικογενειακή επανένταξη του κρατούμενου και κατά συνέπεια μειώνονται οι πιθανότητες υποτροπής, δηλαδή υλοποιείται η αληθινή αντεγκληματική πολιτική. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ε... Είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, είναι ζωορφισμένη τύχη, ε, υπάρχουν καναπεζάκια αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που κάνει την κατάσταση. Και πάλι υπάρχει υπάλληλους ανάμεσά μα, ε, Δηλαδή ένα παιδί καταλαβαίνει πολύ καλά που βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει. Πάλι δεν υπάρχει αυτή η συνδετικότητα μεταξύ της οικογένειας. Ε, δεν μπορεί δηλαδή το παιδί να δει κοντά τον παπά και τη μαμά, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει μια απόσταση από τον σύζυγο. Ε, πρέπει να είσαι μόνο κοντά με το παιδί. Πολλά παιδάκια αναρωτιούνται, ρωτάνε τι μαμάδε του αν έχουν χωρίσει, γιατί δεν αφήνουν ούτε να αγκαλιάσουν τον παπά. Οπότε δεν έχει αλλάξει σε κάτι πάνω στο παιδί. Εντάξει, μόνο ότι βλέπουν χαρούμενε εικόνε. Όπου για να φτάσει ένα παιδί στο παιδικό επισκεπτήριο θα πρέπει να έχει περάσει. Από δύο ελέγχου μέσα από καρκινογόνα μηχανήματα προκειμένου να το ελέγξουν. Έχω δει καταστάσει παιδάκι να περιμένει τη μητέρα του και να βγαίνει κάποια άλλη μητέρα, α πούμε, να κάνει παιδικό επισκεπτήριο και να βγαίνει το παιδάκι να αγκαλιάζει αυτήν, καθώ και ξεχάσει το πρόσωπο τη ίδια τη μάνα. Πριν περίπου ένα χρόνο, μαζί με το σύμφωνο συμβίωση, ψηφίστηκε μια τροπολογία η οποία έλεγε ότι όσε μητέρε έχουν ανήλικα παιδιά ω 8 ετών και έχουν καταδικαστεί ω 10 έτη θα μπορούν να μετατρέπουν την ποινή του σε κατοίκον περιορισμό. Η απόφαση ε, γι' αυτό ε, παίρνεται από το δικαστήριο που επιβαλλεί την ποινή ή από το δικαστικό συμβούλιο. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η εκτιθυσσόμενη ποινή να είναι κάτω από 10 χρόνια και να ληφθεί υπόψη αυτό να υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου και η μία και η άλλη προπόθεση έχουν οδηγήσει ώστε να μην μπορεί να εφαρμοστεί ουσιαστικά η διάταξη παρά για έναν πολύ μικρό αριθμό γυναικών. Η διάταξη δεν αφορά τις υπόδικες σε καμία περίπτωση. οι γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν κακουργηματικέ κατηγορίες θα φυλακιστούν, θα κάνουν την υποδικία τους. Αποφυλακίστηκαν μόνο δύο γυναίκες. Ε, οι υπόλοιπες ήταν απορριπτική απάντηση του συμβουλίου. Έφυγε μόνο μία από το παράρτημα με το παιδάκι της. Οι υπόλοιπες παραμένουν εκεί, τους έχει έρθει απορριπτική. Αν και ούτως ή άλλως είναι πολύ λίγες γυναίκες που εκτίουν ποινή 10 έτη. Μετά την ε, ψήφιση του νόμου ε, τα δικαστήρια έχουν επίσης στην τάση να επιβάλλουν ποινές πάνω από δέκα χρόνια για να μην ε, συντρέχει περίπτωση εφαρμογή τη συγκεκριμένη διάταξης. Αντίστοιχα, η ε, ε, για το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου που είναι ένας ευρύς και αόριστος όρος και ένα όρος που κρίνεται κάθε φορά με διαφορετικά κοινωνικά κριτήρια δίνει δηλαδή ένα πρόσχημα στα δικαστικά συμβούλια αν θες, και στα δικαστήρια να απορρίψουν το αίτημα για την κατοικονέκτηση. Επομένως έχουμε μια διάταξη οποία είναι φτωχή και φιδωλή και δεν απαντάει στο πρόβλημα και στο αίτημα του. Εγώ θα έλεγα αν υπήρχε κάποια φόρμουλα μέσα από την οποία ε, αυτές οι γυναίκες θα μπορούσαν να ικτήσουν, πώς το λέμε, να, να περάσουν αυτό το χρόνο που έχει αποφασίσει η Πολιτεία ε, κάπου αλλού, όπου θα μπορέσουν και τα παιδιά τους και εκείνες, να νιώθουν σαν ελεύθερες θα ήταν ευχή έργων για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα παιδιά τους και να μην μπουν στη διαδικασία να επαναλάβουν τη ζωή της μητέρας τους. Και στην ουσία μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο πρέπει να σταματήσει επιτέλους, δηλαδή συμβαίνει Ήδη σε πολλά κράτη αυτό, δηλαδή στη Σουηδία, στην Ισπανία, στη Ρωσία και σε πολλά ακόμα κράτη υπάρχουν εναλλακτικές μορφές έκθεσης ποινής για τέτοιες περιπτώσεις. Τον Δεκέμβριο του 2015, η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων ξεκίνησε καμπάνια με τίτλο «Κανένα μωρό σε κελί». Στόχος είναι να καταργηθεί η φυλάκιση για τον Κιδεμόνα βρεφών και μικρών παιδιών και να αντικατασταθεί είτε με ανοιχτές δομές εντός του ιστού της πόλης, είτε με αναστολή εκτέλεσης της ποινής του Κιδεμόνα και επανεξέταση της αναγκαιότητας κράτησης μετά το τέλος της αναστολής, είτε με κατοίκον περιορισμό του Κιδεμόνα, με διάθεση μηνιαίου ποσού κάλυψη των απαραίτητων εξόδων και παροχή της κάρτας αλληλεγγύης. Να μπορούν να αποφυλακιστούν και άλλες γυναίκες, να υπάρχει ο κατοίκον περιορισμός, ε, να είμαστε στο σπίτι μας μαζί με τα παιδιά μας, ε, το βραχιολάκι. Είναι πολλά που μπορούν να γίνουν όμως δεν τα αξιοποιούν. Ε.